Крим сьогодні є окупованою територією. Ми не можемо допустити, аби через спорт, Через будь-які інші сфери поступово відбулася легітимізація окупованих територій. Разом із тим ми маємо звернутися до всіх міжнародних інституцій, в тому числі до е федерацій, до міжнародних структур, які опікуються спортом, аби вони ні в якому разі не легітимізували і не дозволили виступати е е клубам, там, наприклад, із Криму, спортсменам, які мають кримські паспорти, е тим спортсменам, які визнають Лугандон, лугансько донецьку Народні республіки, терористичні організації визнають легітимними, аби вони могли виступати на міжнародній арені. Ми маємо добитися того, щоб вони були повністю ізольованими, щоб вони зрозуміли, що вони є терористами. Потураючи окупантам, якщо говорити про Крим, вони е стимулюють злочини і вони є співучасниками злочинів. Ті, хто стимулює злочини і є співучасниками злочинів, не можуть бути е, людьми, які допускаються до цивілізованого товариства. Олімпійські ігри, е, чемпіонати світу Європи, будь-які змагання під егідою офіційних федерацій міжнародних, вони мають бути недоступними для всіх спортсменів, для всіх клубів. Е, якщо, наприклад, говорити про футбольні клуби і Російський футбольний союз наважиться, включити у чемпіонати кримські клуби, РФС, РФС має бути дискваліфікований. E, значить, російська збірна не має права виступати в міжнародних змаганнях, не мають права виступати на міжнародних змаганнях російські футбольні клуби. А УЄФА і ФІФА мають припинити будь-яку співпрацю із Російською Федерацією і з їхнім Російським Футбольним Союзом. Я розумію, що там є дуже багато щедрих спонсорів і є надзвичайно висока корумпована, корупційна складова. відео.